بنات الديره حوريات، أوه. يا هتمر تعجبني لجن بيهن فرد وحده لجن بيهن فرد وحده إذا مرت تشيبني لجل فيه فرد وحده خايف اه عوفه عم بطل مريض الدنيا تتعب من تحطن ببالها انا اول ما صرت خيال الدنيا تتعب ولك من تحطن ببالها انا اول ما صرت خيال اللي رافقني وترست عيونها نوم او فرزنت نجماتها من هلالها استلم من اليسرى مع داخل مضيف خائب طيب من تلوم الناس قال شمالها ونست نص الليل مدقره اخا ولك نص الليل عم مدقبعه ونست ولا جن في مها لك ولا تشن صحيب الهوى نست عشر محاشر غيري لك على الراح أريد أقعد ودق والطوم على الراح أريد أقعد ودق والطوم على الراح في الجراح المنصوري حيدر منقذ المنصوره اكيد اه ابو كردة ابويا بيت ابو كردة وينكم ابويا على المدنة يعني ابو كردة ما يقوموا شو نسوي وينهم عمي تعال <سؤال> هنا. <جيه ديه. سؤال> خطي المأخذ ذيك رنين تان على الله سكرهم واصف على الله سعد فيهم إقبال عام ويعاملك إلا بحنان إش جذ خطي المأخذ ذيك رنين إس أكرم المنصور واحد عراق حسن الغالي وين المنصوري؟ دار ابو حسن علي المنصوري الظلعون المانشلون اللي عمي هلا ابو حميد الغالي رضا وكيل لجل الخوه اشقد خطي الماخذك يكرهنك شان هاي خاصه ابو حسن قبال قامي عاملك كله بهنان هاي خاصه من المنصوري لابو حسن اشقد خطي الماخذك يكرن اسمع يا ابو حسن اقبال قام ويعاملك الدنيا خفصاني قول اقبال قام ويعاملك كله بحنان لك اردى بوصي لا يضال بالك علي اردى بوصي لا يضار صغير هذا المكان حمدان كان يوم حمدان يوم ابو عمي حي الله ابو الحمد لله على السلامة يا ابو امير تعال ابو دير بالك يو صغير هذا المكان لك دير بالك شموازي حسن حسنت الشلبة وطي وكافي ترى والله فشلة زين العابدين المنصور وين زين العابدين وين زين العابدين ضرب التغليزة آه ولك عم سكران ولك عمو كفطينت من الراد إيبو يا سكران شنو ليل ونهار أقضي أكرم ولك شنو ليل شنو ليل ونهار أقضي يا السكران بصور حضره جناب الخال في عن ابويه. هذا اس، اس الادب حسن المنصوري يعني بن منصور رضا المنصوري علي المنصوري محمد المنصوري غير الخمسة وعشرين بزيق وروح سي يلضعتم وين وما نندلك أبا حسين اليوم للحمز يلضعتم وين الملوك. أبو حسن المنصوري أبو حميدة عمي أبو أسد تاج راس ويا أبو حميدة مارد على راسي عمار الفتلاوي أبو سيف العلم أفوق يا المنصور داي أنه خوي فلوس دعا بيه طلع من ابو أعدادة عم داي أنه خوي فلوس يا حسن دعان بيه ناوي المصيبه يريد فايز عليه النعلعل على على راسه بحيان. جرح ماين وصف جرح انا بزادك من راس الجبوري يعني بيت منصور ومارت منصور من الجبوري للمنصوري او شيء للعشاء وراء العشاء شو يلا شباب فقرة التوزيع كل من يقعد بمكانه. اي أيوة والله. والله لا يوفقه جاب التشكلية. وين العريس ايش بيك بس قول لي. كل ما شفت من العريس واخوان العريس، مو البصراوية اللي ما اشوف حمرا ما اشتغل لك يا ابد. وسيد مالك. لا تريده براحته، لا تتخيل اصلا ابد. ابو تشكلية؟ ابو تشكلية اخو العريس على راسي. الله لا يوفقه.